Максим Різун. Була викопана стрічка до полутора метрів і засипана щебнем. Зверху вимурен камінь нерівно. Армопоє з одної длиною сторони є мала тріщина. Появилася мозка, яку висоту будівлі витримує фундамент утеплених граніт. Проїхали, зватися. Це, Максим, на жаль, не питання, а завдання на розрахунки. Тому, будь ласка, звертайтесь до конструктора, але в такому випадку, як у вас, взагалі вам ніхто не зможе розрахувати, тому що ніхто не знає, що, як ви цю щебйонку насипали, як її трамбували. Ось, а якщо у вас ще глинисти грунти, то взагалі ніхто не знає, як це себе буде поводити. Тому, тому тут треба дивитися вашу геологію, фото того як ви все це робили і потім вже приймати рішення але це не питання цього вебінару на жаль ви дуже багато чого порушили дуже багато ну а тріщина тріщина тріщина може бути просто усад віддачна від розчини ну від того що Рощин та є усадку і застигання